يا مرحبا تحطم ترق ياس الارقام يا, يا مرحبا تضرب عددها الملايين مبركة يا مبروك يا فيصل <تصفيق> تعنا لك اقوام وتقدر الدعوة حضرنا وملبن، وتقدر الدعوة حضرنا وملبن وصير تاب وين وشيخ جابر درعنا الدار وحسام ابن خلاق اللي تخاف الشياطين وشيخ عبد الله ثر العز وسلام لك تبن يوسف يا حي والله ذا العز وشيخ صلوا على اللي نشر الحق والدين صلوا على الحق والدين يا مرحبا تحط تراك يا سالرق يا مرحبا تضرب عادات شو برغم لا قلت زهراني خزام المعادن ايه هلقنا صال سم يا عرب سم امن المذلق والرصاصه من سم وشو خنا ترفع لهم بضلعنا الاعلام الشيخ معيش ستة خمسة صفر خمسة خمسة